كيف? אנחנו כיף בעצם, חשוב להזכיר, ובזכות קפ. שתי בנות עכשיו שמאוד מתרגשות לראות אותך, קיבלו בעצם מפגש, איזה כיף! שלום! סידרנו לכם מקום ליד נועם, במיוחד! היוש, מה נשמע? יש לכם איזה משהו לשאול אותי, דבר שרציתם לדעת, שעניין אתכם? כאילו, מתי הרז דומץ כדי ללכת לאנצ'ו ולהגיד שאת רוצה להיות שחקנית וזמין אני חושבת ש... כן, מאוד יפה, זה הגיע ממקום שאי אפשר היה לעצור אותי כל כך, אני נורא אהבתי את זה. לפני שהתפרסמתי, אז הייתי בחוגים ועשיתי זה 24-7, ופשוט לאט לאט התחלתי אנשים ולהגיע לאנשים הנכונים ולבנות את שלי. זה בא מהרבה עבודה קשה והרבה רצון ומוטיבציה. נורא נורא רציתי את זה, פשוט זה מה שנתן לא נכון, אבל אנחנו לא לבד. אנחנו ממש לא לבד ירדן. איתנו נמצאים כוכבי הילדים שאתם הכי אוהבים. נכון, טוב, נראה לי שאין מה לבזבז מה. נראה משהו טוב. אולי ניצאים איזה כנב? אולי אפילו חתוב. אולי אפשר לדעת. תודה רבה שבאתם, זה באמת מתנה גדולה בשביל הכלבים שלנו. בתקווה שכל האירוע הגדול הזה יביא לנו הרבה מאמצים. אז תספר לנו איך היה האמת שהוא באמת ממש מתוק, ואתה הולך איתו ומקשיב. אנחנו באנו קצת לעשות לו טוב על הלב. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולראות אותם ולקחת איזה חבר הביתה, זה נורא כיף. שימי תבין שיפה. הם הרבה שם, שזה עצוב, יש שם גם כלבים שהם מבוגרים, והם כל החיים שלהם שם. תסיקו לקנות כלבים, אל תקנו כלבים, תאמצו כלבים, מאמצים כלבים. זה לא חוכמה רק לאמץ, החוכמה היא גם להחזיק. אני חושבת להבין באיזשהו מקום שכלב זה פשוט היינו, איך שירה קצת נאבקת בו, כי כולה קטנה ועצילית וזו חתיכת כלב. אתם לא מבינים איזה חברותי, ומה יעשה לכם בתור אנשים, זה ימלא לכם את הלב. וואו, שיר הזה, אפשר להגיד שזה גם סוג של אימון בעצם. ממש. אנחנו נמצאים בארגון לטר. נכון, באנו לעשות כיף וגם מעשה טוב, כי אנחנו ניקח חלק בהריזה של מערזה מזון למשפחות לכבוד חג הפסח שיכולות שמועיים. כן, ממש בקום. אנחנו לא הם לא עומדים בקצב, מאמי. הם לא עומדים בקצב. באנו בשביל סטורי, באנו בשביל להתראים. מין, ברור שלא! הם לא חושבים כל הכבוד לאסי. אסי מביא את הארגזים, אני שמה את הטירת, אסי שמן ויין. אז מזל שיש פה את אסי בגדול. אבל אמן, איזה חצופה. אני מבקשת להתעדים מזמן על השמן. שכל כזה בעצם הולך למשפחה? זה לא יאמן. לאן אנחנו מגיעים? שנת 2021, זה לא פחות מהזיה, אבל רק ביחד, כשנהיה לב על נוכל לצאת מזה. זאת זכות, זאת זכות עצומה, ואני אוהב אתכם. חציתי לשאול שאלה את משפחת קוקה, אתם פשוט מפוזרים לי נורא. בא לי לשים דברים כפולים, כאילו הכל בכפול, okay. כי אני חושב שבאמת אה, זה נורא עצוב שיש לנו במדינה. טוב, אז אחרי שסיימנו להרוז כל המערזים לקראת חג הפסח שקרבו בה, הגיע הזמן לפתוח את הלב ואת הכיס. נכון, בשביל שארגון לתת ימשיך להתקיים ולעזור لكل המשפחות שצריכות את העזרה זו, זה הזמן שלכם להיכנס ללינק שמופיע עכשיו על המסך, ובאמת, כמו שנירון אמרה, תפתחו את הלב ואת הכיס, חג שמח! אז אנחנו כאן עם אופר חיון, כוכב שעת נעילה, איזה כיף שהגעת לחגוג איתנו את חגיגות שלנו. מזל טוב, מזל טוב לכם, מגיע לכם, וכל הכבוד על היוזמות האלה שאתם נוטים בחזרה לקהילה. איך באמת היה לך פה לראות בית של קשיש במצב הזה? קשה לי עם זה, אני במיוחד, אני מאוד מחובר לסבד וסבתא שלי, אני אדמיין אותם במצב הזה, וזה לא כיף. בשביל זה אנחנו פה, להסלם טוב. זה נותן איזושהי תחושת סיפוק מאוד מאוד טובה, מהמם, היא עוזמה מהמם. אביבית, כולה צבע, כולה מרוחה, מטעתה, המאורחת, הכול, כולה מסתכלים, מה אתה? מה קורה? תקשיבי? אני יודע שכל אחד שישב פה, אמרה פעל אביבית, באמת. תראה, אני במסעדות ואני חי עם ילומים והכל, אבל שני, שאתה הדברים האלה, אתה נקרא, כי יש אנשים שאין לחיות ‫מילה לישראל בידור, חוגגי מיליון, ‫בכל זאת משהו אה, לאחל? אה, ‫תקשיבו, זה, זה, כל כך זה מדהים, ‫אבל אני בטוחה שאימא היינו עכשיו בארצות הברית, ‫אז להם 200 <laughs> מיליון, ‫מנק מוקים קרדשיאן. אז חייגות המיליון שלנו הגיעו לסיומם, תודה רבה לכל הכוכבים שהיו ביחד איתנו ותהילו איתנו בכל רחבי הארץ ותודה לכם, העוקבים של ישראל, בידור, העוקבים אחים מושלמים מהעולם! הכי מושלמים מהעולם! כל בעולם. בעולם. בזכותכם! אין, אנחנו איך הוא ניפגש במיליון הבא? אוהבות מלא. היה כיף. היה הכי כיף.